اسكندراني <تصفيق> العاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب رقم واحد هاشتاج محارب رقم واحد ويلا بينا يا جماعه في سيرفر سندباد تلاته اول تجربه لينا في سيرفر سندباد تلاته ويلا بينا نبدا على بركه الله دخول هنختار شخصيه ايه المره دي نختار شخصيه راكب رياح المره دي يا جماعه ان شاء الله اهو يا جماعه نختار شخصيه الركب الرياح هذه كده ذكر طبعا وبعد كده مضارد مهاجم مهاجم اللي هو بيضرب من قريب ومطارد اللي هو بيضرب من بعيد بس ما فيش اختلافات خالص واحد يقول لك لا ده ده أقوى عقو العاب تاكيد تاكيد ونخش بقى ونجرب اول تجربه لينا ونشوف السيرفر احوله ايه طبعا اول ما بنخش بيجي رساله ندوس عليها موافق تاكيد يعني ندخلك اللعبه تقف بس شويه لحد ما اللعبه تفتح لان انت لسه داخل سيرفر جديد واكيد السيرفر هيبقى يعني في ثانيات كبيره جدا معروفه يعني من غير كلام ندوس بقى على العناصر وهتلاقي حاجات معاك طبعا ما تدوس على حاجه تليك يمين خالص الا لما يجي لك جرعه الخبره اللي هي بتديك دفعه تلفين مرتين هترفن بسرعة يعني. نبدأ بقى بالمكافاة ناخد المكافاة بتاعتنا اليومية نبدأ بقى نعمل المهمات دي بس بس بس كده هذا كده ندوس هنا عشان السرعه ويلا بينا نبدأ بقي في عمل المهمات بسرعه هاي جرعة الخبرة تيجي بس لسه جرعة الخبرة مجتش تأكيد جرعة الخبرة تقريبا تيجي في مستوى خمسه وصلنا مستوى خمسة. اهي جت لنا جرعه الخبره يلا يعني ندوس على الكيميو وبعد كده بقى عشان ايه لافين بسرعه نعمل بقى الحاجات دي كلها كده نخلص منها نبدا بقى في عمل المهمات عشان ايه نزيد تلفين بسرعه اكيد طبعا تاكيد وجالنا وحدات كتيره مهارات كتيره يا جد ندوس رجوع كده وتاكيد اهو وصلنا المستوى 15 في ثواني نرمي دي ونرمي دي تأكيد تأكيد تأكيد تأكيد جات لنا أية أسلحة جامدة جدا أهي نرمي ده نرمي دول ملهمش لازمة بس وكده يا جماعه اسم اسكندراني العاب اسكندراني ده العاب أه تقدروا طبعا أه انكم تكلموني في سيرفر ساندبيت 3 ونسجلوا فيديو مع بعض لو عايزين نسجلوا فيديو يعني دوت الهدف من الفيديو بس كده نبدا بقى انا هلف بقى لوحدي واو حاول اني اوصل لمستوى ستين عشان لما حد يجي يقول لي تعالى الرف حته او اي حته ما اروحش اخد ضربه واحده من اي وحش ضعيف اموت فيكون ايه اخد ضربتين ثلاث ضربات كده مش هموت على طول من اول لمسه تمام فانا هبدا الاف فيلة واحده كده يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا معكم قناه اسكندرانه العاب رقم واحد وهاشتاج محارب رقم واحد باي باي كمبور لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس يا معلم